خب بچا میخوام اسلحه های ادوارد رو یکی یکی نشونتون بدم. حالا خودش میاد معرفی میکنه این اسلحه هلو کولت استش. یک کولت دیگه اینا با گاز دیوکسید کار میکنن. What kind of gas do you use for them? CO2. CO2? Yes. Yeah. Carbon dioxide. For these both CO2. Okay. این توفنگ بادیش هستش اینا فشنگ های گازی هستن که این اصل... ها سی او دو این ها ریل این این واقعیشه یکی از این اصله ها قبلا یه باش شلیک کردن باش تو یوتیوب گذاشتم فیلمشو و خطرناکه دست نزد... نباید بزن And اینا کپسول های co 2 هستند که از اینجا گاز میزنه گگذار نشون بدم اینجا مقصن گازشه باز میکنه پرش میکنه بعد گلوله بعدش هم یه گلوله ساتمه میذاره داخل اینو شلیک میشه خب بعد اینا اصلهه فوقی کمانش که یه شاهکار تمامیار این هستن حدود 500 یورو پولش رو داده و خیلی قویه و این تیره رو میبینین سه قد تیزه و اینا برای شکار هستش خیلی تیزه اینا تیغه میمونه قط خطرناک برای وصل میشه به سر همون تیرایی که ما شلی کردیم به صورت پیت و میشه باش مثلا حیوانات مختلف آهو خرس و غیره رو کشت الان میخوام نشونش بدم yes uh. and you can okay. you can unscrew it, it and screw this one yeah and screw this one on okay yes okay. okay. okay. خب میشه این شکلی و میشه یا yeah, میگه این فقط برای شکار هستش. برای تمرین و این چیز استفاده نمیشه. آره میگه شکار آهو خرس و غیره. اینا هم گلوله های پلاستیکی حالا فلزیش هم داره برای این اصلا هستش که با گاز 32 کار میکنه. اینا هم گلوله های ساچمه فلزی هست که خیلی خطرناکه. بزاریم اینجا. such maye کوچیک هستش که حالا برای تمرینم استفاده میشه معمولا شکار استفاده نمیشه و یه چیز تفریحی هستش خب این ها اصله هایی هستش که باش می‌خوایم شلیک کنیم ادوارد هم می‌خواد یک رو امتحان کنه try it what okay it's a cold is a gas yeah Or bullet? Bullet. Ah, بعدی این ها inara شلیک کنه hala شما میتونید ببینید. Okay take one. Did you take one? Yes. Okay. You can shoot whenever you are ready. Holy shit. باروت میاد و گوش من داره سوت میکشه وحشتناک. خب بچه امروز با این اسلحه‌ای که نشون دادم میخوام شلیک کنیم به تارگت‌های مختلف یه سری میوه و کنسرو و یه تارگت داریم اینجا میتونیم باهاشون بهشون شلیک کنیم. Okay, which one do you want to try to shoot to the targets? Um, first we will take the crossbow. Oh, crossbow. Oh no, first we need to set it up. Okay, yeah, we need to set it up, but And after it I want to try this also. Yes, also We first we will try airgun. It's a very weak one actually, so nothing special. And then we will show the crossbow. You get scared of the <Copiciciently sound> <speech> شروع زیاد حرف میزنه. Horrible. You خب برای مرحله اول ما از این بطرای خالی آب پر می‌کنیم می‌ذاریم 5 تا توی یه ردیف می‌خوایم ببینیم از 5 رد میشه یا نه. واسه نمی‌دونم این ماهی‌ها رو یا نه. حالا باغ ادواردیناس زوم می‌کنم فکر کنم اینجوری ببینید. ایناها این هم ماهی رو حالا بزرگ میشه. یک رو میفوشم و از یه خودشو میخورن اینجا هم باقی ادواردین هست. خدای خوشگله. این یک استخلی دیگه هست. ماهی کوچولور اول میزن اینجا بزرگتر شد. میرزن اون یک استخل. اطفای هم میخوام این رو بزنم. ببینیم میتونیم. حالا گلوله عرضون تره رو گذاشتم. رو میخوام این yeah yeah اوه، اوه، اوه، اوه، اوه، اوه، اوه، اوه، اوه، اوه، اوه، اوه، no اوه، اوه، اوه، اوه، اوه، اوه، اوه، اوه، اوه، اوه، اوه، اوه، اوه، اوه، اوه، But I think it's senseless. Bad. Yeah. How many he شده. have to find <laughs> bats a gom shot tirish kaadam do tosh gol karde kheli qavi yekam i think i found it yeah. look holy holy oh god i nice red go inside the okay, course yes I also think so. حتی سانتو پرنده اومده می می‌بینین یا نه دارم میرن میگه بابا زود باش میخوام اونا رو بزنم میگه نه قدقنه فلان یه bisschen Gemüse Oh a bisschen Obst Gemüse It may hit the table Let's go یه بزنم این بتریکه اوه shit what happened I thought the table explode <laughs> we'll, we'll Look at this! Oh, what the! <laughs> Look at this bitch running. It's fucked up. Holy shit! How can it be But possible? It was so loud. It is broken. Yes. I think it hits the uh, table. No, the table would be broken. اینکه <laughs> برنامه بدین درسته! برنامه بهتره کنیمش. اول با کمام میزنیم. حالا بعدش شد اگه نور بود با اصلاه دیگه به شلیک میکنیم. آفتاب رفت نور نداریم. کیفیت ویدیو داره خیلی میاد پایین. حالا میشه. حالی یاد. همینجوری گذاشتم پشتش اینو من زدم تریگوندم میزم زدم البته تریگوندا حالا ببینیم چی میشه ببینیم دوتاش قطعا رد که میشه ببینیم چه اثری میذاره می میترکونه یا همینجوری فقط رد میشه این هم... این تیرم من شیکوندم با اجازهتون تیراشم گرونه گشن شکست آ گشن کردم خورد به میز پشتش و شکست وان 2 3 Shit! You stupid! You broke the second one! I am angry, Baba! What is this? Let's see how it works! That's another kid! It's a hard time, and it's gone again! Yeah! Look at here! Mm. Actually, I thought it would explode or something. Oh, oh something! های خیلی در اینکه اینکه می خواهد این رو به بیرون چون پور خرگوشه اینجا میگه بذا خرگوش ها بکران اینجا سالا درم اندار پور اردک هم هست اینجا الان نیستش وگنه اینجا پور اردک همه چه اینه؟ هانتین باکس بسیار Hunting box الان زایی که میرم میشینم و منتظر خوک و خرگوش و این چیزا میشن که شلیک کنن میتونیم از اونجا یه بار بیایم مثلا یه چیزی شلیک کنیم اوکی اینی لاست وورد یا نیکست تایم